Ongi etorri Donostiako EASO Politeknikoko Erdimailako erizaintzako zaintza osagarriak ziklora. Ziklo honek erizain laguntzaile bezala lan egiteko aukera emango dizu osasun arlo publiko naiz pribatuan. batez ere hospitaletan, baina baita zentro gerontologikoetan edo eta espezialitate desberdinetako kontsultetan, adibidez, estetika, ginekologia, oftalmologia eta haba. EASO Politeknikoan, erronketan oinarritutako metodologiak kolaboratiboekin eta aktiboekin lan egiten dugu. Edukiak barneratzeko simulazioa bezalako erraminta berritzaileetan oinarritzen gara, lan munduan aurkituko dituzu egoeratara ahalik eta hobekien urbiltzeko. Modu honetan, zu izango zara ikaskuntza prozesuaren protagonista eta erantzule nagusia, Irakaslego konprometitua eta osasun arloan eskarmentu handikoa aurkituko duzu. Zikloa amaituta, lanean hasi nahi baduzu, aukera izango duzu osasun arloan enpleagarritasun handiena duen lanbidea delako. Ikasten jarraitu nahi baduzu, espezializazio ikastaroa edo osasun arlo goi mailako zikloak egiteko aukera izan dezakezu. Gure ikastetxean, anatomia patologikoa eta hao eta hortzen higienea goi maiako zikloa. Asertiboa eta empatikoa bazara, pertsonekin lan egitea guztuko baduzu eta zaintzen esparrua gustukoa baduzu, animatu zaitez eta zatoz zikloa ezagutzera.